M a cerut demisia lui Dragnea, dar acum vrea ca liderul PSD-ei să trec legea plafonării dobânzilor. E reteptarea deciziei din Camera Deputaților privind legea care urmează să plafoneze toate dobânzile practicate în România. Avocatul antivenci Gheorghe Piper a ținut să marcheze momentul, caracterizând discuția programată pentru astăzi drept una decisivă. Însă, pentru ca această lege să fie votată, ea are nevoie de acordul lui Liviu Dragnea, fiind cunoscut ce liderul PSD vrea ca toate inițiativele cu impact economic sau social să fie trecute prin filtrul personal. Iar liderul PSD aparent nu a uitat ce, în urmă cu nici necar șase luni. Acela subliniere sublinierea Piperea îi cerea lui Dragnea să demisioneze din toate funcțiile publice, pe fondul noului dosar deschis de DNA pe numele Social-Democratului. Coincidenți sau nu, textul legii depus de Zamfir, dar redactat personal de Piperea. Conform spuselor iniciatorului, nu a mai ajuns astăzi să fie dezgutut în niciuna din cele două comisii. Sedin comună comuna comisiilor de buget sub juridic a fost anulat, iar proiectul lui Zamfir, care urma să fie discutat separat de ce trei deputaci jur sub unghiere, a fost scos rapid de pe ordinea de zi. Legea plafonării dobânzilor, da, inițiat de senatorul Daniel Zamfir, dar redactat de avocatul Gheorghe după cum a recunoscut într-un interviu pentru Hotnews.ro. Chiar inițiatorul acesteia, era sub linie repetat să treacă de ultimul hop major în comisiile parlamentare din această septemânt. Ulterior, aceasta trebuia să ajungă la vot în plen. Deputații din comisiile de buget sub liniere juridică au fost chemați să decidă asupra amendamentelor care prevede, printre altele, un plafon de 18 pentru DAI practicat pe toate creditele de consum acordate în România, dar, într-un final, discuția a fost amânat. Una din posibilele se sete în faptul că, alturi de valoarea plafonului propus pe creditele de consum, legea vizează contractele în derulare, de unde e nevoia unui punct de vedere aplicat din partea jur sublinierătilor din Parlament, ținând cont ce retroactivitatea legii este o problemă care a ridicat multe semne de întrebare. Zeci de speci ale subliniere în economie i reprezentanții ai sistemului financiar din cara noastră au avertizat, însă, ce dacă legea lui Zamfir ar trece în formă actual, aceasta ar reprezenta o lovitură a subliniere pentru piaca creditelor din România. Printre efectele potențiale, acea subliniere tia au amintit posibil bulversarea creditului, a subliniere acum o subliniere timp acum, pentru ce ar atrage limitarea creditelor acordate doar ce trei persoane cu venituri medii subliniere mari precum sublinierea împingerea persoanelor vulnerabile devenite brusc nebancabile ce trec creditorii de pe piața neagră adică spre ce metari. Avocatul Antibenci a lansat, în paralel, un nou atac la adresa BNR Acuzând Banca centrală ce a dezinformat Parlamentul atunci când a transmis ce această lege nu va afecta bencile, susținând ce acestea ar fi supuse unor reglementări specifice prin care se stabile sub liniere pe nivelul dobânzilor. George epiferea aracen a instituțiilor de credit subliniere ia instituțiilor financiare non bancare nu există reglementări specifice nici măcar de nivelul secundar ale regulamentelor emise de BNR